خب دوستان عزیز و نزنین. می بینید که دوربینمون به این شکله و منو نمی بینید. امشب الان شب فلانده و نزدیک خونه خودم هستم برای از چهره مبارکم هم نمیگیرم بیرون اگه ببینید شاید یه مقدار دلپذیر تر باشه این شب فلان دلپذیر تره ساعت ده و خورده یه و خواستم گزارش کاری بدم همونجوری که مطلع هستید گفتیم که برعکس اون استراتژی که قبلا برای ایران ترکیه گذاشته بودم الان مجبور شدم که یک حرکت سیاسی در فلان انجام بدم برای حرکت سیاسی به شرطی که میخواید حرکتتون به دور از خشونت باشه باید حتما حتما با قوانین حاکمه در اون جامعه بازی بکنه من تو این ده 15 روز بر اساس سیستم فنلاند عمل کردم و چون سیستم دموکراتیکی هست به همه جایی که لازم بود گزارش دادم و و سعی کردم که به استلا باشون در ارتباط باشم به دوستامم خبر دادم اونایی که معمولا مترجم پلیس هستند یا اینکه مترجم دادگاه هستند تقریبا به همشون خبر دادم مذهب سیاسی خبر دادم به این دلیل که دولت فلان رو مطلع بکنن که مسئله سیاسی هستش مسئله هستش ممکنه یه نفر شروع بکنه به یک حرکت سیاسی خب برای این حرکت سیاسی من چند تا نقطه ضعف خیلی کلان از پلیس و دولت و اداره کار فلاند گرفتم و این نقطه ضعف رو همه رو با مدرک با صدای ضبط شده و با ایمیل های ذخیره شده دارم یعنی وقتی که رفتم به یک اداره‌ای حتما یا فیلمش گرفتم یا اینکه صدا رو ضبط کردم با اجازه طرف مقابلم و تمام این صحبت هایی که باید می‌کردم رو کردم از اینکه چه مشکلات شخصی دارم؟ چه مشکلات سیاسی دارم و تمام این مسائل و این مشکلاتی که از طرف اداره کار برام پیش اومده یعنی به تمام مراجع قانونی در این مدتی که وجود داشته مراجعه کردم و متاسفانه یک یک افتضاح قانونی و سیاسی اتفاق افتاده این افتزاه قانونی و سیاسی من به یکی از دوستان مترجم پیام فرستادم به یکی دوتاشون متوجه حرفای من نشودن. بهشون گفتم واقع دولت داره فکر میکنه که من دارم شانتاجشون میکنم و به این دلیل ممکنه حرفای من جدی نگیره. اینا نمیدونم دوست دوستی کردن با من یا دشمنی کردن. اطلاع ندادن به پلیس به هر حال باید اطلاع میدادن به پلیس انتظار من این بود که به پلیس اطلاع بدن و حرفای من رو ترجمه بکنن و بفرستن برای داری پلیس ولی متاسفانه دوستان همکاری نکردن. بر حال این خصوصیت مردانگی ما کرداس امروز, امروز دو تا پلیس اومد منزل اومد مغازه که من کار میکنم اومد که من رو بازداشت بکنه بر اساس اون تیوری شانتاج یه پسر کرد ترکیه بیچاره به این اینکه بیاد چیز بکنه به اصطلاح منو نشون بده که داخله رفته بود به پلیس گفته بود خلیل منم بعد اشاره میکرد که من فرار کنم در صورتی که من خودم به پلیس زنگ زده بودم و بهشون گفته بودم مرور تلفنم جامو پیدا بکنید و بیایید بازداشتم بکنید اگه خیلی مردید ولی متاسفانه وقتی پلیس آمد متوجه اون اون شانتاج بزرگی شد که داره برای هم من صورت میگیره و خیلی خیلی هم تعجب کرد از موضوع و بسیار هم تأسف خورد و بیشتر از پنج دقیقه نتونست وایس و گفتش که گزارش میدم به مراکز بالاتر که چه اتفاقی افتاده ولی به هر حال دوستان فعلا جدی نمیگیرن مسئله رو تا چند وقت دیگه که جدی می گیرن امیدوارم که شما در جریان موضوع باشید که مبارزه رو وقتی انجام میدید مدرک داشته باشید و هیچ وقت به سمت خشونت نرید سعی بکنید از این نقطه ضعف های قانونی که قانون برای شما میذاره از اونا استفاده بکنید هر قانونی یک نقطه ضعفی داره ما با دکتاتوری جمهوری اسلامی هم با این شرایط مبارزه کردیم این مسئله اول مسئله دوم مسئله ترور سلمان رشدی بود تو استاشتم در مورد تلال سلمان رشدی هم چند کلمه صحبت بکنم. بالاخره سلمان رشدی من کتابش رو خوندم. سلمان رشدی خیلی چیز بدی نسبت به اسلام نگفته. من هم فارسیش رو خوندم، هم انگلیسیش رو خوندم و هیچ چیز بدی هم نسبت به اسلام نگفته. من خودم یه آدم مسلمانم که خیلی هم بدتر از اونو نسبت به اسلام گفتم و هیچ مشکلی هم ندارم ایشون مسلمان هم نیست به زبان انگلیسی صحبت کرده من به تمام زبان رایج مسلمان ها هم صحبت کرده. شما هم همینطور همه شماهایی که اینو گوش همه تون به زبان مادریتون نقد‌های خیلی برتر از سلمان رشدی دارید یعنی اگر اگر در حقیقت یک بار این کتاب سلمان رشدی رو به شما بدن مسخره می‌کنید که به خاطر این حکم ارتداد به سلمان رشدی داده شده به هر حال امیدوارم حکومت جمهوری اسلامی برای جامعه ما این جنگ رو نخره فکر میکنم که داره برامون جنگ میخره چهار تا نفهم دارن جنگی میخرن که انسان های بیگناهی درش کشته بشن امیدوارم این جنگ اتفاق نیفته، ولی به هر حال من فکر میکنم که این دو سه ماه دو سه ماه بسیار بسیار سختی خواهد بود امیدوارم همه تون اما این رو داشته باشید که تحولات عظیمی رو خواهد داد همچنین حضر دموکرات احتمالا در این هفته های پیش رو متحد بشه بسیار بسیار خوشحالم از اتحاد حضر دموکرات و امیدوارم که حضر دموکرات از گذشتش درس بگیره نیروهای جوان رو بیشتر وارد بکنه و نقد پذیری رو سرلوه کارش قرار بده کسی که شجاعت نقد رو نداشته باشه امکان رشد رو هم نداره خب بهترینه که دوستان حزب دموکرات هم نقد خودشون رو بکنن نقد فعالیت های خودشون رو بکنن و بسیار قویتر از گذشته در یک صف با رهبری واحد امیدوارم شوارهاشون رو هم بزرگتر بکنن در کنگره آینده و به جای فدرالیسم استقلال کردستان رو بخوان. و امیدوارم این کار بکنن ولی متاسفانه حضب دموکرات فعلا معتقده که باید از راه دموکراسی در ایران پیش رفت با وجود اینکه این همه بهش تهمت جدایی طلبی زده میشه امیدوارم امیدوارم که یه مقدار رادیکال تر باشن با امید روزی که در سرزمین مادریمون در سرزمین آزاد زندگی بکنیم شب و روزتون خوش